سفر ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی فیوچر کے لیے سو so اس لیے ہم خاص طور پر داد دیتے ہیں اپنے سپریم کورٹ کو کہ جب بازی ہم نے اپنی گورنمنٹس قربان کی آئین کو دیکھتے ہوئے وکیلوں کے ساتھ پہلے بیٹھے وکیلوں نے ہمیں شور کیا کہ نوے دن سے آگے جا ہی نہیں سکتا پھر ہم نے اپنی حکومتیں قربان کی تو اس لیے تو نہیں قربان کی تھی کہ یہ سارے اپنے یہ محسن نقوی جیسے لوگوں کو اوپر بٹھا کے اور سارے ہمارے مخالف اور بیوروکریٹس اور پولیس والوں کو اوپر ہمارے بٹھا کے اور ہمارے اوپر انتقامی کارروائی شروع کر دیں اور یہ یہاں بھی اور پختونخوا میں بھی ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ ہم نے کہا کیئر ٹیکر آئے گا اور اس کے بعد نوے دن میں الیکشن ہوگا تو یہ اس سے پیچھے ہٹ رہے تھے اور یہ بھی کہ اتنا آگے نکل گیا یہ بھی صاف آئین کی خلاف ورزی ہے ابھی بھی کیونکہ یہ اب یہ ظاہر ہے یہ وہ جو نوے دن کے بیچ میں نہیں ہو سکتا پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ اپنے ملک کے لیے بھی یہ بڑی خوشائن چیز ہے دوسرے جو ماشاءاللہ ہماری سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں میں اپنی جوڈیشری کو یہ آج اعتماد دلوانا چاہتا ہوں کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے تو ان کو کوئی یہ وہ وہ اٹھانوے ننانوے میں نہیں جدھر ڈنڈا مار کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تو کچھ ریئیکشن ہی آیا بہت بڑا ریئیکشن آئے گا پاکستان کے یہ ہم نے ہم بھی سارا وائرل ہوا یہ جو کلپ ہے اور میں صرف ہفتے جیکس کو یہ شیورٹی دینا چاہتا ہوں تو ہم سب کھڑے دوسری چیز کی میں نے بات کرنی تھی وہ یہ آج بابروان نے ایک پریس کانفرنس کیا دیکھیں پہلے تو خطرہ مجھے کس سے میں نے جن تین لوگوں کے نام لیے تھے میرے پر جب واردات ہوئی تو میں ان تینوں کے نام لیے تو ہر چیز جو اس کے بعد ہوئی میرے اٹمپٹ کے بعد وہ مجھے کنفرم کرتی ہے کہ وہ تینوں ملوث تھے اس میں پہلے تو کور اپ کرنے کی کوشش کی وہ نوید سے پہلی سٹیٹمنٹ اسٹیٹمنٹ شام کو دوسری سٹیٹمنٹ آ گئی دوسری سٹیٹمنٹ جب جب وہ کر رہا تھا تو جے جی آئی ٹی کے اندر رپورٹ ہے کہ وہاں پانچ نامعلوم افراد بیٹھے ہوئے تھے کاؤنٹر ٹیرزم کی جو جب اس کو پہلے تو نوید کو یہ ڈی پی او گجرات نے اس کی اسٹیٹمنٹ کر کے آ, آ, آ, وائرل کر دی وہ بھیج دیا سب سے پہلے جو جو ہمارے مخالف اینکرس تھے ان کے پاس پہنچ گئی اس کے بعد اس کو اٹھا کے لے کے گئے کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ میں ادھر پانچ نامعلوم افراد جو کہ جج کے سامنے انٹی ٹیرزم کورٹ کے جج کے سامنے جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے کہ وہ پانچ نامعلوم افراد تھے وہ وہاں بیٹھے اس نے دوسری اس کی ویڈیو بنائی اور کئی گھنٹے وہاں رکھا اور پھر جب جی آئی ٹی نے ان دونوں کو اس, وہ جو ایس ایس پی کا سی ٹی کا اس کو جب بلایا اور یہ جو ڈی پی او گجرات کو بلایا انہوں نے ریفیوز کر دیا آنے کو کی سی ٹی تھی تو کون طاقتور تھا جو ان کے پیچھے کھڑا تھا کہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ ہوتے ہوئے منع کر دیا پھر اس کے بعد جو جی آئی ٹی کو سیپوٹائز کرنے کی کوشش کی چار لوگوں نے اپنے بیان بدلے جی آئی ٹی کے لوگوں نے ان کے بعد اس کے اوپر پروسیكوٹر جنرل نے ان کے اوپر تفتیش کی اس نے کہا کہ ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے انہوں نے سیپوٹائز کرنے کی کوشش کی ہے اب اس ٹیکر گورنمنٹ جس کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے آتے ساتھی پہلے جے آئی ٹی کو چینج روکا اس کے بعد ان چار لوگوں کو جن کے اوپر ایکشن کہا تھا ان کو واپس جے آئی ٹی میں بٹھا کے اور جو لوگ جو دو کام کر رہے تھے ان کو یونیورسٹی کر کے تو یہ جو کور اپ ہے یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس طاقت ہے اور طاقت کس کے پاس ہے ڈیٹی ہیری کے پاس طاقت ہے رانا ثناء کے پاس طاقت ہے اور شریف یہ جو تینوں میں نے کیا اس کے اس کے علاوہ یہ سیبوٹاج نہیں کر سکتے جے جی اب بات یہ ہے کہ یہ تین ان کو سب سے زیادہ خوف کیا کہ عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے یہ تینوں کو خوف ہے اور یہ تین پاور میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے ان سے اب تو میں نے پہلے بھی ٹی وی پہ کہہ بیٹھا ہوں کہ یہ ایک اب دوسرا پلان بنا ہوا ہے میرے مجھے قتل کرنے کا اور میں نے یہ پبلک بھی کہا جب یہاں لاہور ہائی کورٹ تھا تو میں نے تب بھی آہ جب جج آہ خواجہ طارق نے ہم نے جج کو بتایا کہ ان کے پر پلان بنا ہوا ہے یہاں کوئی سیکیور انوائرمنٹ نہیں ہے اس کو نہ پیش کریں وہاں تو جج نے ایشیورٹی دی جب میں یہاں انتظار کر رہا تھا جب میں کیا اس نے ایشورٹی دی کہ پولیس ان کی حفاظت کرے گی وہاں پہنچا وہاں پولیس ہی باغ ہی ساری کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں تھی بالکل ایک ایکسپوز تھا کہ کوئی بھی کچھ واردات کر سکتا تھا پھر انہوں نے مجھے پنڈی بلایا یہ اسلام آباد اسلام آباد میں تین اپیرنسز تھیں وہاں آج بابر اعان نے جو جو اندر کے کیمراز تھے جو سی سی ٹی وی کیمراز تھے وہ بند کیے گئے جو وہاں سکیورٹی کے لوگ تھے وہ وہاں سے غائب تھے کوئی سیکیورٹی نہیں تھی سی سی ٹی وی کیمراز بند کیے گئے اور بالکل کسی پروٹیکشن کے بغیر میں تینوں عدالتوں کے اندر ایکسپوز تھا اب سوال یہ ہے کہ یہ کس کے انٹرسٹ میں کہ مجھے کون آپ پروٹیکٹ کرے گا جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا ان سے ہی خطرہ ہے تو عدالت سے ہم اب کوشش کریں گے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی میں اب لکھوں گا اپنے وکیلوں سے ہائی کورٹ کے بھی چیف جسٹس کو کہ یہ آپ ہماری باری تو جب نواز شریف فیک بیماری ہوئی تھی اس کو کیونکہ اب تو پتہ چل گیا نا کہ جن بیماری نہیں تھی تو ہمیں ایک جج صاحب نے مجھے میں پرائم منسٹر تھا انہوں نے کہا کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار ہیں تو مجھے کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہے کیونکہ وہ جن سے جنہوں نے کچھ کرنا ہے وہی وہ وہی ان کا کام ہے میری حفاظت کرنا اور دوسری چیز کہ جو نبی جس نے میرے پر قاتالہ حملہ کیا تھا اب اس کو عدالت میں نہیں پیش کیا جاتا اس کی جیل کے اندر اسے اس سے بات چیت کی جاتی ہے کیونکہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو جس کی جان کو پر اٹیمپٹ ہو چکے ہیں اور خطرہ ہے اس کو کیوں وہ یہ مسیٹ رہے اور ان کیسز میں یعنی جو مزاحیہ خیز کیسز ہیں ایسے کیسز ہیں جن کے اوپر کبھی یعنی اگر دنیا مذاق اڑائے گی کہ وہ ایک ٹیررزم کا کیس کر دیا وہاں الیکشن کمیشن کے باہر جب کہ میں وہاں تھا ہی نہیں میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا وہاں مظاہرہ ہو رہا ہے میرے اوپر دہشت گردی کا کیس کر دیا یا دوسرا وہ جو ایک ایک اور اب سب کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن پوری طرح اب تو ہر ساری قوم کو پتہ چل کے کتنی جانب دا ہے یہ تو وہ کتنی ساری ہم سے لیتی ہے اس نے کیسز کیا فوراً فنڈنگ کا وہ بھی اب وہ وہ بھی کوئی کیس نہیں ہے اب وہ چینج ہو گیا پروہیبٹیو فنڈنگ کا اور دوسرا یہ ہے یہ توشہ خانہ کیس وہ بھی میں آپ سب کے سامنے کہ جس فرق کو دونوں کیسز عدالت میں کیا یہ ہوگا ٹانے والا کیونکہ کیسز ہی نہیں ہیں تو ان کے اوپر مجھے بلایا جا رہا ہے اور میری جان کو ایڈسٹ کر رہا ہے تو اس کے اوپر ہم ہم انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کے اپروچ کریں گے اس